Llibres, dipòsit de paraules, llengua apagada, pols de lletra morta, cròniques i calfreds, projectes i memòria, tombes silents que esperen els ulls, que bondadosos o bé plens de malícia o amb simple indiferència facin el salt cadàver que porten dins, llatza'l, surt fora. I llavors... Quanta vida i quanta passió, quanta alegria, quan dolor, quanta revolta, quanta insistència absurda i a vegades quant d'avorriment, però quanta companyia. Llibres, llibres, més llibres.